У Тернополі попрощалися із 38-річним героєм Віталієм Завирухою. Він був командиром гармати артилерійського взводу, волонтером громадської організації «Схід і Захід – єдині назавжди», учасником АТО. Став бійцем ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загинув 10 квітня поблизу села Давидів-Брід Херсонської області. У чоловіка залишилися батьки. Завжди відповідальний, багато знищив ворога. І буквально за 2-3 дні, як я відчував, розуміти, ми з ним зустрілися, поговорили про життя, про плани майбутнє. Він вже хотів звільнятися, каже, каже здоров'я не то, але мушу ще місяць-два побути. Ви виконуючи завдання, виїхав з АБК в сусіднього село, повертаючись, почався обстріл. Він розрахував швидко спотушів фари. Була яма від міни. Проти, я машина, перевернула і під ще в Як розповів ветеран російсько-української війни, побратим загиблого Ігор Крочак, Віталій Заворуха воював з 2014 року. Брав участь у революції гідності. Він е строкову службу служив е десантному підрозділі. Пішов воювати в 2014 році, 54-й окремий розвідовольний батальйон. Потім, коли створювався 131-й окремий розвідовольний батальйон, в якому і я воював, Віталій Завируха був там. Ну, я хочу розказати трошки його життя консовця, сумлінним, завжди був, розумів в декалах націоналіста, бо ми є наслідниками. Організацію українських націоналістів. Брав участь у дуже багатьох акціях, які проводилися організацією. Грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил батькам загиблого героя вручив начальник Тернопільського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Трезуб, генерал Валерій Залужник. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.